Vždyť mi raničlo, čo bez mi taká, Vždyť mi nemala ani raz taká, Očkama spadnutý, Ličkama zbladnutý, To byť mi raničlo, kto ja tak ľubi. A už to peťaru, dobrý zná. Chodila do nás i tvoja mamka, a chodila do nás i tvoja sestra. Oni do nás chodili, mene perevodili, budeš trhaničko. Budú ťa proply na tí, budú ťa spomínati, budeš len v peťariu, stanú plakatí, budú ťa proply na Cervena, kraba zelená, pod košená. Hey, ja červená. 10 раз dubo pas moyoho 10 raz Ča to tak prí po